У Бердянську майже зникла вода з Дніпра. Містянам подають технічну воду з річки Берда, повідомив Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, питну воду містяни беруть з чотирьох колонок. В них подається вода зі свердловин з села Азовське. Каховське водосховище ще у січні обміліло і не могло наповнювати водою водогін. Відповідно, через те, що окупанти там щось, ну, гралися з цим водосховищем і пустили воду, в результаті виникла така ситуація, вода з річки перди, яка подається. Людям з крани водного вона не є спитною, вона є виключно технічною. І дуже велика проблема, і дуже велике питання із коагулянтами, які пом'якшують цю воду, ну, пом'якшували раніше взагалі воду щоб її привезти до відповідного рівня, щоб можна було її споживати. Через те, що сьогодні вода в такому стані знаходиться, виходять з ладу прилади побутові, ці, ці бойлери, посудомийні машини, пральні машини, все, що пов'язане з водою.